Reino tässä, moi! Äh, taas paperisia laskuja. Tämä pitäisi syöttää manuaalisesti pankkiin, että saan sen maksettua. Sitten minun pitäisi poimia sähköpostista kaikki muut laskut, ja kaikki saada sitten kirjanpiteille toimitettavaksi. Tähän on pakko löytyä parempi ratkaisu. Ja onneksi nykyään löytyy. Tän Tämän sijaan mä voisin vastaanottaa jatkossa vain verkkolaskuja. Ja nyt Archimedexella voi lähettämisen lisäksi myös vastaanottaa verkkolaskuja. Ja Tämän ominaisuuden löydät täältä valikosta, ostolaskut ja sieltä sä löydät näytä sun verkkolasku -osot. Jos et ole vielä ottanut käyttöön, niin se aktivointi on kerta tapahtuma ja aika nopea. Myös maksuton. Sen jälkeen sulla on oma verkkolasku ja täällä on myöskin viestipohja, millä sä voit informoida kaikkia sua että hei, mä otan jatkossa vastaan vain verkkolaskuja. Sitten kun niitä rupeaa saapumaan, niitä verkkolaskuja, niin täällä sulla löytyy ne yhdestä paikasta. Tuossa esimerkiksi joulukuussa yksi tullut lasku ja sen mä voin täällä tarkistaa. Ja sitten kun mä oon sen tarkistanut ja haluan maksaa, mä voisin mennä täällä tietokoneella verkkopankkiin tai sitten mobiililla verkkopankkiin, jossa on kätevä lukea tuo QR-koodi. Noin ja siinä on kaikki maksun tiedot ja sitten mä vaan vahvistan, että maksetaan se lasku eräpäivänä. Sitten kun se on pankki merkattu maksettavaksi, niin sä voit merkata sen myös tänne sun omaan ohjelmaan, että merkit sen maksetuksi. Sen jälkeen sulla säilyy täällä kaikki hyvässä järjestyksessä, kaikki joulukuun, kaikki marraskuun laskut, ja sä saat niistä sitten kirjanpitäjälle laskukopiot ladattua kätevästi. Kaikki samassa paikassa. Ja myöskin samassa paikassa kuin sun myyntilaskut. Eli sen jälkeen sulla on kaikki sun yrityksen laskut yhdessä ja samassa paikassa. Eikö se ihan jes?